کہتا ہے کیوں سلمت کے دن سہتا ہے oh, oh, کازی کا کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا <hans2> اپنے بچوں کے مستقبل کا قاتل بن کے رہتا نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے کیوں حکل है हक, हमारा, है हक हमारा है हक हमारा है हक हमारा हम लेके रहेंगे हम ले के रहेंगे अक हमारा आज़ादी हम लेके रहेंगे आज़ादी हम लेके रहेंगे, ले रहेंगे, ले रहेंगे आज़ादी بائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی وہ دور گیا جب کہرو و جفا کو حرام مچایا کرتا تھا جب دست ستم آبازوں کو خاموش کرایا کرتا تھا جب اہلِ قرد کی سوچوں پر ایک خوف کا پہرا رہتا ظلم کی ہر یل یہاں مظلوم مسلسل سہتا تھا